Seda taga on äikis tavaliselt torm. Äh, ajab see igasugune torm inimesed ära. Et siis meie peal on näid ka Meil on selline pidu. Noodus on nii, et see on jõudab Oh, so better say naked